ايه انت تكوني من البطيخه اللي ده بتاع الضيوف خلاص خلاص خلاص ما ما تقوليش يا لا هقول يا ماما بصي يا فاس خدي دي وشي ماما ان احنا كده بنتفق قولي يا شموو سوي نفسك ما لمحت ما سمعت ما اهتميت ما دريت حتى ما انتبهت مني خط كل ما صنعت ما اعتقت ماله